Kan Canvas spara de filer som jag har bifogat i ett meddelande eller i en diskussion. Och det är ju egentligen bra för då har jag en backup på dem. Men tyvärr är det här utrymmet för personliga filer ganska litet. Och därför kan jag då och då behöva rensa bland mina filer för att ta bort sånt som inte behöver vara där längre. Så att jag har utrymme att kunna bifoga nya filer. För att rensa så klickar jag på bilden för mitt konto och så väljer jag filer. Och här kan du se stökigt ut om du som jag deltar i många kurser. Men det är inte så illa som det ser ut för det är bara två ställen som det behöver rensas på. Och det är här uppe under mina filer. Och dels är det mappen som heter Conversation Attachments som jag behöver kolla. Och dels är det mappen Unfiled. Så jag börjar med den. Här har jag egentligen bara två filer. Men jag ser att den ena av dem är väldigt stor. Och det är förmodligen den som ställer till problem för mig. Det är en fil som jag har bifogat i ett meddelande, men jag vet att den redan är mottagen så då kan jag lika gärna ta bort den från Canvas. Och då går jag ut här och klickar på prickarna och väljer Ta bort. Och om jag nu laddar om sidan så ser jag att det gjorde jättestor skillnad. Nu har nästan hela mitt filutrymme kvar så jag behöver egentligen inte ens kolla i Unfile men jag tittar ändå för där ligger filer som jag har bifogat i diskussioner. Och det var bara små filer. de kan lika gärna vara där så länge. Den här mappen som heter inlämningar kan jag inte radera i och det ska jag inte heller göra. Men det kan ju vara bra att veta att här finns faktiskt alla filer jag har lämnat in i alla kurser där jag har lämnat in filer. Och de ligger då sorterade kurs för kurs så att jag kan se precis vad det är jag har lämnat in för någonting.